Kočeři, já vás vítám u nové série o typech keší. Cílem je si probrat ty nejdůležitější typy keší, na které můžete narazit, a to zejména u nás v České republice. Jsou to takový typy keší, který nebudete mít problém tady nalézt, respektive se vyskytují u nás na mapě. Asi se vyhneme nějakým exkluzivitám, který už buď zanikly, nebo je můžete najít někde mimo náš stát. Možná uděláme nějaké doplňkový díly, kde třeba se k ním vrátíme. Nicméně tenhle díl založený, respektive tahle série je založená na tom, co můžete najít u nás. Tak a my už jsme se. Typům keší věnovali v takovém tom našem seriálu pro geocachingové začátečníky. a série se jmenovala Začínáme s geocachingem a najdete ji na našem YouTube kanálu v playlistech. Přesně pod názvem Začínáme s geocachingem. Teďko tady na vás vyskočí okno, já to udělám tak, aby tam snad vyskočilo. A vy se můžete podívat, protože jsem to chtěl udělat jako trošku jednodušší. A můžete se podívat na to, jak si rozkliknout informace pod videem, protože já pod každý to video, který teď bude zveřejněn o těch typech keší, tak pod každý to video budu dávat seznam těch původních odkazů z toho původního seriálu, tak abyste to složitě nemuseli hledat a aby bylo to pro vás jednoduché. Teď tady vyskočí okénko. Vy, když si e, sjedete pod to video tady dole na YouTube a kliknete na Zobrazit více, tak se vám tam rozjede seznám a vy přímo můžete začít klikat na ty odkazy, které se týkají typu keší nebo který souvisí s keškama, tak aby pro vás bylo jednoduché se v tom zorientovat. Snažil jsem to udělat intuitivně. Veškeré ty informace, které se týkají keší, najdete právě pod každým tím videem. Takže doporučuji si to rozkliknout. Doufám, že to pro vás bude snadné. Zkuste ty informace pod těma videama rozklikávat, protože se vám to bude hodit nejenom tady u nás na blogu, respektive na tomhle YouTube kanálu, ale využijete to i všude jinde. Takže kdo to nezná, směli do toho. A teď už se pojďme podívat na to, co... Je to tradiční keš. Pojďme se podívat na ten náš první díl o tradičních keších. A dostáváme se na to, co to ty tradiční keše vlastně jsou. Asi úplně každý z nás, kdo začínal s geocachingem a zeptal se na radu, vždycky dostal jednu radu a to bylo: Začni s tradičníma kešema, ty jsou nejednoduší. Začni hledat tradiční keše. Co to ty tradiční keše teda vlastně jsou? Ty tradiční cache mají jednu nesmírnou výhodu a to je to, že oproti různým jiným typům keší vždycky mají fyzickou schránku na tý pozici, kterou vy vidíte na mapě. Na mapě, ať už používáte jakýkoliv program, třeba v telefonu nebo v počítači, Ať používáte CGEO nebo Locus, nebo používáte tu mapu od geocaching.com nebo cokoliv jiného, vždycky jsou na té mapě zelenou barvou, tak jak to vidíte tady, a vždycky jsou na tom daném místě, kde na té mapě jsou. To znamená, nepotřebujete vůbec žádné další znalosti a jenom se vypravíte na ten odlov. I proto ten díl bude trošku kratší, protože seznámit vás s těma těma kešem je prostě jednoduchý. Ty keše jsou tam, kde jsou na mapě a jsou vždycky označeny touhletou zelenou barvou. Respektive tady, tady třeba na tom webu geocaching.com je to bílá krabička na zeleném poli. Kdekoliv jinde to vždycky bude označen takhle zeleně s nějakou podobnou krabičkou, vždycky je to ta zelená ikonka. Jediným, v čem se to může lišit, je obtížnost nebo terén. O tom jsme se v některým z minulých dílů, jak už jsme zmínil na začátku. Můžete si rozkliknout to video, respektive ty informace pod videem tady na YouTube. Najdete tam odkazy, které se týkají obtížnosti a terénu, takže se můžete podívat na další videa a Trošku víc nasáty informace o tradičních keších. Tak, já to nebudu nějak složitě zdržovat, tenhle ten díl bude opravdu extrémně krátký. Jedin takový jako zásadní pravidlo, který se týká těchto keší, je, že musí dodržovat mezi sebou rozestupy do vzdálenosti 161 metrů. Takže. Tady třeba vidíte tyhle ty dvě keše. Nemůže ta další keš být hned tady vedle ní, protože by nesplňovala to pravidlo těch 161 metrů. Já jsem si tady vybral jednu takovou sérii keší, abyste viděli. Jsou tady jenom ty tradičky, krásně na mapě, zeleně zobrazený, tak aby to pro vás bylo jasný a srozumitelný. No. Takže já myslím, že všechno důležitý jsem řekl. Tenhle ten díl byl opravdu extrémně krátký. Uh, přemýšlím, jestli by se tam nedalo jako pro vás veřejnit tu dalšího asi ne. Uh, takže vypravte se klidně na tuhle sérii. Podívejte se rozhodně dolů na to, pod tím YouTube, na to YouTube, kde se mluví o tom terénu a obtížnosti, protože podle toho se na ty keše budete vydávat. Ty keše, tím, že jsou na té mapě, samozřejmě to neznamená, že jsou ulovitelné pro každého. Můžou mít třeba, když budou tady uprostřed nějakého rybníka, tak to znamená, že mají obtížnost 5, že jsou třeba pro lidi, kteří mají potápické vybavení. Takže asi se nebudete dávat doprostřed rybníka, když se neumíte potápět a fungovat s nějakou potápickou výbavou, nebo když jsou tady uprostřed lesa a bude tam obtížnost 5, respektive terén tak pardon, terén 5, T5, tak to znamená, že jsou někde na, strom, na stromě a budete potřebovat horozický vybavení. Jinak obtížnost vyjadřuje to, jak složitý je tu tradiční keš na tom místě najít, to znamená, jak dobře je třeba zamaskovaná, a terén znamená, nebo respektive ten terén rozlišuje, jestli nepotřebujete nějaké vybavení speciální, které budete potřebovat k odlovu té keše, to znamená třeba horolezeckou výbavu nebo třeba to vybavení. Takže je potřeba, jediné, na co je potřeba koukat na té mapě, když si tu cache rozkliknete, já tady skloním, rozkliknu jednu tu, jednu tu cache, otevřu si tady tu, s tou, tu stránku s tou keškou. Tak jediné, na co je potřeba dávat pozor, je tady obtížnost a terén. A to právě najdete v jednom z těch videí, který si můžete rozkliknout dole, dole, dole na YouTube pod tím videem. A nebo potom na atributy, a tady zrovna jsou žádné atributy zveřejněné. No, což asi nebyl úplně vhodně zvolený příklad. Můžeme zkusit tady jinou cache, abyste to teda viděli. Super, takže zase obtížnost a terén. Dvojka je taková ta běžná, že se tam dostane každý. Pokud to má jedničku terén, tak to znamená, že tam může i vozíčkář. Obtížnost jak složitý, ji bude na tom daném místě najít. A potom se tady zaměřit na ty atributy, které jsou tady, a případně si je rozkliknout. Tady třeba víte, že je vhodná pro děti, jsou tam klíšťata a je dostupná i na kole. Jo, tak to jsou jediné věci, na které si u té tradiční cache musíte dát pozor. A proto je to označovaná a nabízená začátečníkům jako cache pro začátečníky a proto se říká začněte s tradičníma kešema. I se to nabízí, třeba lidi to doporučují, pokud máte tendenci z začátku založit nějakou keš, odlovíte 30 svých prvních keších a chtěli byste nějakou keš založit, doporučuje se založit tradičku, protože je prostě nejednodušší a ty pravidla u ní jsou v podstatě jednoduchý, Musíte si dát pozor jednu na tu obtížnost, terén a na to, aby byla 161 metrů od nějaký jiný keše. Takže to je z tohohle dílu všechno. To byl asi nejkratší, jaký mohl být. Myslím si, že ty další díly budou mnohem delší. Já se s váma pro tentokrát loučím, přeju vám šťastný odlov a přeju vám, ať si to prostě užijete. Lovu Tomíček z blogu www.fašip.xypsonz. Díky, že jste se koukali.